Сьогодні, 16 липня, почали діяти чергові норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної, ухвалені Верховною Радою 25 квітня 2019 року. Запитуємо у миколаївців, як вони ставляться до нововведення. «Моя думка так, що я розмовляю російською мовою. Проте діти навчаються в українській школі, в українському дитячому садочку. Якщо спектаклі будуть українською, то це нормально. Ми живемо в Україні, і я вважаю, так повинно бути». «Глядач підкаже, наскільки це правильно. Це вже від людини залежить. Якщо людина розуміє мову, то добре, якщо ні, то нехай перекладають». У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї ще до прийняття мовного закону всі екскурсії проводились українською. «Як правило, група заздалегідь орієнтована на обслуговування певною мовою, але якщо стане таке принципове питання, то ми... Цю групу поділимо на дві і будемо надавати послуху відповідно до побажання аудиторії. Нововедені стосується і театрів. Відтепер всі вистави іншою мовою мають супроводжуватися перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб. Потрохи ми переходимо до повноцінного репертуару українськомовних вистав. Зараз ми ведемо декілька перемовин щодо грантових проєктів, щодо субтитрування, навушники, які будуть видаватися глядачам, побажання, які будуть дублювати державною мовою. Новий 88-й театральний сезон ми розпочнемо відповідно до всіх вимог чинного законодавства». Що стосується книговидання, то українські видавці зобов'язані видавати державною мовою не менше 50% усіх виданих впродовж року книг. Я не можу сказати, що для я не можу сказати, що для видавництва це буде критично. Річ у тім на сьогодні більше книг видається українською. Нас дуже легко контролювати. Офіційно ми відправляємо кожен екземпляр в книжкову палату. І там є одна графа – вказати мову. І ми давно вже до цього звикли, тому ніяких проблем. Я думаю, що цей момент буде болючим для книгарень, яких і так залишилося небагато. Ось там це буде критично. Тому що вилучити з продажу книги, які вже були закуплені, це завжди важко. Все повинно бути у рамках... Законодавства, І ніхто ні, нікого не принижує, ніхто нікого не гнобить, і все відбувається спокійно. Нам потрібно дуже багато уваги приділяти, тому, щоб розвивати українську мову. Зараз ми готуємо дуже велике свято, присвячене 30-річчю незалежності, і все буде з вимогами чинного законодавства, так як це годиться в українському місті. Що ж передбачає даний законопроєкт. Що стосується власне оновлення 16 липня, то тут ми говоримо і ми говоримо про те, що фільми, серіали, концерти, шоу, театри, музеї, виставки, екскурсії, тут відповідно в тих сферах ці сфери переходять переходять на українську мову. 16 липня «Ті державні службо... колеги, які претендують на заняття посад в державній службі, мусять здавати відповідно тести на знання української мови, вони отримують відповідні сертифікати. Ті, хто не будуть дотримуватись закону, спочатку попередження, потім штраф від 200 до 300 гривень. Застосовується певна процедура державного контролю, яка передбачає відповідну реакцію... На отримання скарги проводиться відповідно, здійснюється мовна експертиза. Якщо вбачається порушення закону, то порушнику надсилається. Ну в даному разі юридичній особі надсилається попередження. Якщо протягом року відповідно бачимо, що суддя господарювань знову таки вдався до порушення закону, то вже тоді накладаються відповідного штрафу. Крім вище перерахованих сфер, державною мовою мають бути оголошення, афіші, постери, буклети, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки на них мають виготовлятися державною мовою. Використання інших мов допускається, якщо текст іншою мовою буде не більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст державною мовою. Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова. Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення функціонування... ...української мови як державної, який 16 липня того ж року набув чинності. Ніна Була, Юля Філімон, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.